Уй давно, давно, у матинги было, что уже тайдо река, экраме зарасло, уй так дернул. Як шипшиною ми із я схочу-схочу Терен висічу В лючу шипшину припіл виломлю, да, ось воє, е, е, е, лечу, е, е, Прелестива Прилетіла сила в матинки в саду Матію рішині, що на край саду Чи не вийде мати, Рано же по воду Вийшла, вийшла мати Рано води бра. Не набрала води, набрала шлезу И, и в швариусе плечу и Будет и невесту Невисточки, дочки, пора уставать І то ж не пташка, то ж ваша дочка Без долів родилась, без щастя зросла Без долі вродилась без щастя зросла на.